Hei, jeg heter Magnus Snor, og jeg har 15 års erfaring med å lage undervisningsvideoer. Forut for det har jeg 10 års erfaring med både radio- og tv-produksjon, både foran og bak mikrofon og kamera. I denne filmen skal jeg gi deg noen tips til hvordan du kan unngå postproduksjon. Jeg mener at vårt motto, det må være godt nok. I undervisningssammenheng så skal vi ikke vi ha den samme kvaliteten som vi har i en TV-sending. Så vad er godt nok i forhold til å produsere det produktet du ønsker å lage? Et gott tips er fra Jonathan Bergman, der han sier skal det være perfekt eller ska det være ferdig på onsdag? Det er dessverre sånn at ofte så har vi ikke alltid de rammefaktorene som skal till for å få tip-top Likevel så vil jeg si at vi bør bestreve oss i best mulig grad på å komme dit, for god kvalitet det kommuniserer selvfølgelig best. Og det er ikke noe å under en stol at skal du ha høy kvalitet så må det inn en viss grad av postproduction. Men jeg har to spesifikke tips til hvordan du kan unngå å måtte bruke for mye tid eller tid i det hele tatt på postproduction. Og det første, det er god planlegging. Det med at du tar og lager deg ett skript i forhold vad som skal skje i bildet, hva du skal si, er veldig lurt. Her kan det være sånn at det kan være grejt å bruke en teleporter for eksempel, en sånn device som du kan titte igjennom for å se teksten. For jeg mener at det er lurt så titte rätt i kamera for å kommunisere med mottageren. Personlig må jeg innrømme at jeg ikke har vært så god på dette med planlegging. Jag har ikke skrevet i veldig stor grad noe planleggingsskrift på forhånd, men det jeg har gjort er at jeg har skrevet en lapp, sånn som du ser på skjermen nå, som jag har lagt og klistret så nærme kamera som overhodet mulig, og så har jeg tenkt meg godt igjennom om hva jeg skal si før jeg startet innspillingen. Merket du att det var ett lite klipp här. Det var i tilfellet ikke meningen min, fordi det andre tipset mitt, det är å bruke pauseknappen eller å klippe vekk det som ikke ska være med. Mitt tips nummer to, det är att skriva ned den siste setningen som du sa. Och på den måten så kan du enten stoppe opptaket, eller du kan la det gå videre og eventuelt klippe ut bare det som er mellom disse to punktene. Med å skrive den siste setningen du sta, så får du forhåpentligvis en flow i kommunikasjonen i videoen din, der brukeren ikke nødvendigvis merker at det har vært en pause. Når jeg har holdt på med TV-produksjonen, så var jumpcut det absolutt verste man kunne gjøre. Dette her er for eksempel et jumpcut. På det første bildet var handen min oppe i lufta, og på det näste så var det klippet bort, og så var armen min nede igjen. Så det jeg jobbet med veldig mye tidligere, det var å prøve å unngå jump cuts. Men så var jeg på ett fantastisk foredrag med Barbara Oakley, som har laget verdens mest populære MOOC, Learning How to Learn. Och det Barbara sa, det var at hvis du likevel har et kutt, så utnytt det da vel. Så hvis du kommer og må ta et kutt, så valgte jeg nå å flytte mig fra den ene siden til den andre siden, og da på en måte skjerpes oppmerksomheten din på nytt igjen. I stedet for at jeg prøver å stå på akkurat samme sted, og holde mig akkurat samme vinkler, og munnen er åpen når munnen er lukket, så velger jeg i stedet ta et jump cut, et hardt kutt som er fra et segment til et annet. Og når man legger inn slike jump-cuts, så kan det jo nesten se planlagt ut i forhold til hva som man skulle tro var planleggende på forhånd. Jeg må fortelle litt om mine egne erfaringer. Den første delen av 15-årsperioden jeg lagde undervisningsvideoer, så gjorde jeg nesten ingen klipp. Jeg brukte mye pause-knappen og prøvde å ta og tenke direkte sending, one take. Og det tror jag var veldig bra, for det er veldig enkelt å komme in i retake-modus, at man aldri blir fornøyd, og det tar fantastisk lang tid og mye resurser hvis man hele tiden ska starte opptaket på nytt igjen. Derfor er det om man tänker seg tilbake til hvor er det mulig å ta et klipp og så spille inn på nytt igjen. Og jeg bruker ofte denne her, at jeg klipper både for å se det fysisk i bildet og med lyd hvis jeg gjør dette. O här ble det nok et klipp som du forhåpentligvis ikke merket, for i den siste delen av denne femårsperioden så må jeg innrømme at jeg har blitt mer og mer perfeksjonist og bruker mer og mer tid i postproduction, både på å legge på elementer på skjermen, men også det å klippe og gjøre det perfekt. Jeg tror det er veldig lurt å starte karrieren sin med å prøve å tenke direkte sending og på en måte ikke er lov å gjøre så mye postproduction. Så kan du eventuellt senere gå over til å bli mer kritisk i forhold til deg selv. Men jeg tror på en måte du er din største kritiker selv. Så hvis du klarer å senke nivået til godt nok i forhold til deg selv, så er jeg ganske sikker på at også tilhøreren din tenker det samme.